La tat tabi'ani Mung tak sehiduruk Ajari aku, pesen aku kau Ataupun mung nak diraku kepada ajari aku kau Alhamdulillahimina syaitanir rajim Qalu lannaburaha alaihi'a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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لنفسي قال قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُكُمْ Innamal ilahukumullahul ladzi la ilaha illa hu wasi'a kullasyai'in ilma Ayah 91 sampai 98 surah Taha panjang sikit dah Alhamdulillah sebagai sambung daripada ayat kemarin 91 ni kita baca dah iaitu Bani Israil Pakak Datuk Royak katanya kami semua ni nak no itif dengan tokong. Tokong apa tu? Patung anak lembu. Jadi nak no, nak no sembah, nak no gosok, nak no teriak, nak no berdoa situ. Tu arti atifin. Mereka menjawab kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembah patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya Hingga Nabi Musa kembali kepada kami Ini Disesatkan oleh Samiri Dalam masa tak sapa 40 hari Lalu itulah Apabila Nabi Musa turun lagi Daripada bukit Nabi Musa tanya Nabi Harun Ya Harun Kala Ya Harun Ma mana aka? iz raaitahum dallu sekembalinyo maknanyo ketika nabi musa sampai dah nabi musa berkata wahai harun apokoh maniknyo ha ni baca molad dah eh? takut-takut baca dalam pimpinan ar-rahman iya apa penamulah Apakah manik kerap baca tak kena manaknyo manik manik dalam bahasa arab maknanyo Gapokoh yang menghalangkan Manik-manik maknanya Ceguh, teguh Menghalang Ini, Sebab tu baca bahasa Melayu pun kadang-kadang Kita kena tahu Perkataan bahasa Arab Dia katakanlah Wahai Harun Apokoh maniknya Gapoh Jadi Kuang Menghalang yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat. Mananya he Harun? Bak mung tak larang puak-puak ni ketika dia ada sesat Nah, ha, gitulah, gapo menghalangmu. Nabi Musa tanya lagi, "Ala tattabi'ani afa'saita amri?" Tanya Nabi Harun, "Daripada gapo menurutku adakah engkau ingkar akan suruhanku?" Kalau terjemuh sini, kalau saya, saya Allah tetapi <Susuruh> ani mungkin tak si tugu ajari aku pesennekku ko atau pengundang dia ko kepada ajari aku ko. Nah tu Nabi Nabi Musa tanya sebab belong pada Nabi Musa naik ke bukit Turcina Nabi Musa abse dah. Lang mungkin nak jaga moleh ni puak-puak ni Takut takutogi tubek daripada ajare agama. Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman Al Al-Iba Allah 909. Sekembalinyo dari gunung Thursina. Nabi Musa dalam keadaan marah kerana membela agama Allah telah telah menegur saudaranyo Nabi Harun. Khalifahnyo. Khalifah Nabi Nabi Musa. Salah katanya, "Ni mum sebagai wakil aku, mum kena jaga molek." Tentang ia tidak menurut jejak langkahnya dalam meneguk agama, menegukkan agamu Dengan bersikap keras menegur dan melarang kaumnya daripada mengikuti jala yang sesak itu Pada hurai saat ini nah? Nabi Musa tegur Nabi Harun Sebab apa muntak, muntak ceguh Muntak lari puak-puak ni ini Nabi Harun jawab lagu mana? Oh, la um. Haa dia panggil kalau tengok tulis saya sini, ni tulis saya Mashaf Usmani. Dia kena tulis macam ni. Kalau dia tulis biasa-biasa, Ya Ibn Umi. Kena, kena becek sosok. Ya, Ya alih Ya. Ibn, ia itunya alih Bonung. ummi, ia itunya alih Mi. Lepas tu bersabdu. Asal dia, Kala Ya Ibn Umi. Mi tu ada Ya. Situ. Jadi Nabi Harun, ia raya kepada Nabi Musa dia kata kena, Nabi Harun menjawab, "Wahai anak ibuku, gapo mano mano wahai anak ibuku? Manonyo mung dengan aku ni mok tula." Ha tu. Ya Nabi Harun dengan Nabi Musa ni Ya pok lain-lain. Tapi mok tula. Gitulah. "Janganlah engkau meranggut janggutku dan jangan engkau menarik rambut kepalaku." Nabi Musa pergi, Nabi Harun ni buat kau nak marah. Do'ah kan? Pergi ramuk, pergi janggup. Ha ni? Kita tak biasa tengok. Oleh, pergi, oleh, pasang gerai, do'ah. Tak tahu nak pergi mana. Pergi ramuk, pergi janggup. Hm, tak gerak dah pala. Tapi bukan arti Nabi Musa buat tu nak marah. Sampai kan jadi seteru. Tapi, beri amarah kepada adik dia. Lagu mana? Tengok 910. Dalam pimpinan Ar-Rahman Semasa Nabi Musa menegur Nabi Harun Dengan marahnya Nabi Harun menjawab dengan lemah lembut. Supaya jangilah Ia berbuat dimikir Ini ha, sikap Nabi Harun Biasanya dia dah tak By kind sahaja, okay. lemuk sahaja okay. Haa tu Gak apa? Nanti kita baca Ayat, makna Klik-klik kepada ayat semula Kepada makna ayat semula Nabi Harun katakan ni Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata oh, kepadaku. Kata lagu mana? Engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sama sendiri. Ning alas Nabi Harun. Dia takut-takut lagu mana? Dia dok gila-gila puak-puak ni siapa ke belah. Tengok ni Nabi Harun ni hetpol duit hetpol dia Sungguh katanya, "Gi buat patung anak lembu tu adalah satu kesalahan syirik besar dalam agama." Tapi dua hitpun, Nabi Harun, yo tak say, jadi Bani Israel ni pecah belah. Kalau takdeh katanya, yo pergi lari, ia pergi royak, royak, royak, royak, siapa ko? Orang bunuh dia. Ataupun ada perpecahan di kalengi, Bani Israel pada waktu tu. Daripada ayat ni lah, cuba kita gambar, katanya sangkom tu, sangkom. Tiap-tiap orang, orang yang nampak nak islah, nak beki sangkom ni, kadang-kadang, Ya bukai tak tahu, bukai tak gerti tak Ya gerti Tapi nak beki sangkom ni ay, Ya bukai mudah Minta maaf dah Anak kita, kita boleh beki Supongan kita duk nak tak Eh, setengah-setengah hari Rakyat katanya teka, anak kecil-kecil tak apa lagi Boleh duk jerukah, dak gitu Abah Syari Nak? Boleh duk jerukah Boleh duk royak, boleh paksa huh? Tapi dia nak Kopsa, kopsa, kopsa Sungguh katanya kita sebagai ibu dan bapa, Dan anak besar tengok Dalam umuh kita sendiri pun anak besar Kadang-kadang kita tak gamuk nak kacik dengan anak Padahal anak kita sendiri Apatah lagi Orang ramah adalah sangkong Orang tu nampak lagu tu Orang ni nampak lagu ni Mung tatan aku sokong Mung hinduai aku main hinduai Kena-kena ha. kita buat baik-baik Ni caguh Kena kita pulak semua katanya, nak satu, nak rakyat, nak raya, pakat pupuk pupuknya jadi molek belakang. Tapi kadang-kadang orang baik yang duit. Ini dalam sangkong, kadang-kadang payah. Bukan arti katanya, ah kita jadi pemimpin, kita jadi ketua, kita boleh rakyat belakang. Rakyat kita boleh turut belakang. Alhamdulillah. Kalau sekiranya, orang ramah tu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, dia pakat turut belakang. Serta dengan pemimpin pula, ia pandai hikmat. Witiak pandai dia tu. Pandai dia roya kepada rakyat dia, sehingga rakyat. Mudah tu juga. Ini kita ada nak, benar lah sangkom lagu ni. Sangkom jadi pendeng dia. Tapi, mustahil sama sekali. Ingat boleh lah. Mustahil sama sekali, manusia nak bersatu. Ingat boleh lah ni. Dia tidak akan bersatu manusia. Tu hay ya di dalam Al-Quran <tuhayaru> wala yazaluna mukhtalifin illa <tuhayaru yaya> man rahimar rabbuk akhir akhir surah hud Allah Taala royak cerak-cerak manusia sentiasanya berpecah belah sentiasa berpecah belah maknanya sokmo-sokmo -sok -sok -sok -sok pecah belah illa <tuhayaru yaya> man rahimar rabbuk kecuali orang yang tuha mun Muhammad maknanya orang yang Allah Taala rahmat kepada dia dia bukan satu tak ada dalam hati dia pasal baik cema karuk pikir otak dah tahu mari mano tak ada ya pasal nak satu ya berasa adik-beradik belakang tak tak ada tak ada kira katanya puak mung puak tu puak ni tak ada kita orang Islam belakang tapi tak ada Allah tabiat hidup manusia bukan mana-mana tempat tak seluruh dunia berpecah belah berpuak nah tu gitu Nabi Harun pun alas alasir kepada Nabi Musa ayat katanya aku takut-takut menghidup kata kepada aku katanya engkau telah memencablahkan kaum Bani Israel sama-sama sendiri dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat peseneku kan ni ni Nabi Harun dengan Nabi Musa Nabi Musa kau duduk mana habis cakap ni nak maruh kepada Nabi Harun Nabi Harun wi, jawab apa Aku dah takut ni. Dah takut pecah beloh. Ha, tu. Gitu gitulah. Cuba kita tengok nota kaki di bawah. Dah. Saya baca dah saat ni. 910. Semasa Nabi Musa menegur Nabi Harun dengan marahnya. Nabi Harun menjawab dengan lemuh lembut Supaya jangilah ia berbuat demikian. Sambil menerangkan sebab-sebabnya. Iaitu ke apa? Kalau lah kiranya ia menegur dengan cara kekelasai. Nescaya kaumnya akan berpecah beloh. Engon ni, ni wah Nabi Harun. Dia nampak lagu tu. kita nak cegah ni kita kiyah dengan hidup kita. Kita nak cegah nak wayak nak tegar gapo-gapo dengan secara kasar, dengan secara tak tak gapo? Tak, tak tak tak pandai, cara nak luang masalah. Kadang-kadang benda hok kita duk harap katanya akan jadi molek, dia tak molek. Dia tidak akan molek. Dia jadi Konrai kepada kita ada satu kitab orang Arab dia tulis tapi tak ada banyak masalah tajuk dia aktauna fi mu'alajatil akta. Kebahagiaan kita dalam hidup kita dalam hidup kita dalam hidup kita dalam hidup kita dalam kita nak kare panha, la yang layanan fikir molek, Ada salah silap masa kita nak kare panha ni. Boleh jadi benda ni tak ada kena guna. Banyak-banyak-banyak banyak kera banyak, banyak, banyak ni. Cuih ya. Cih, sudah lalu dah. Tapi dia kita guna cara tak pandai. Menyebabkan benda hak kita nak berkir akan jadi punuh. Satu panha, kita kare yang metok. Timur satu panah pula. Timur dua panah, tiga panah, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Sebab apa tu? Sebabnya tak pandai cara nak selesa masalah. Tak nidah ni. Tuk sangkong, tak ada kira siapa ngaji, tak ngaji, ngaji tinggi, tak ngaji tinggi. Usaha dah jadi hikmah. Cara hidup dalam sangkong. Jangan guna perkataan kasar. Minta maaf dah. Saya kecek kelang pelang jangan, jangan tunjuk ke debak. Jangan tunjuk kasar. Jangan tunjuk katanya kita ni hananda ilmu banyak, pandai, bijak. Pas tu learning kita maaf banyak-banyak melalui si Nih. Melalui rabob internet. Kadang-kadang duduk kececak sorok dalam bilik. Ambil gua ni tak depan. Ha, tak kececak sorok berani berani tak ada rasa katanya. Ketika kita kata kita Waktu baik buah kita tu tak ada berasa katanya orang dak tengok ataupun orang dak dengar. Tekah kita kata kita berasa sakjai. Menggotu menggoni kata perkata air kadang-kadang kasar meng apa ni teguri perasaan orang. Ha ni kita kena ingat. Nah kita kena rapit chop. Patuผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นในและสังคม kita kena ingat. Molet terutamanya orang-orang hak pasal masyhur nama dia. Orang kena berlakon. Perkataan dia kadang-kadang pak lima ya. patah ja. memedihkan ataupun memecahkan ataupun menyebabkan orang boleh taufik dan hidayah. Hak ni kena ingat belakon. Sebab dunia lah ni, dunia internet, dunia YouTube. Orang pakai tengok belaka orang TikTok belaka. Orang pakai du yang lang Pakai Pakdul ulal ulal ulal ula. boleh duduk dengar somo eh pedih ni dia ni kecek ni. Ih tak sedak dengar ni dia ni kecek sebab tu marilah kita guno lembut lembuk sebab tu Allah Taala puji Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghadizal qalbilam faddu min hawlik ni tu ha puji Nabi dengan sebab rahmat Allah lah munghe Muhammad lemah lembut dengan orang ramai Nabi nak boleh nak boleh sahabat tu eh, Nabi nak boleh camnuan sahabat ramai-ramai-ramai dulu sahabat tu duk dalam jahiliyah duk dalam pa teuran bukan duk dalam pa do bukan duk dalam hutan tapi pa teuran Duduk tak ada rabuk sikit habuk duduklah jahiliyah tapi nabi geceh dengan lembut-lembut royak royak royak alhamdulillah masuk Islam sore dua tiga orang masuk Islam dah kisru. seru dia ya tu dia ni, ya ni. alhamdulillah Tuhan perayat walau kunta fazan ghaliz al-qalb kalah sekiranya mung ni kasa dan bengih hati hey muhammad lam faddu min hawlik nastaia orang ramai akan lari habis daripada mu sebab tu Tuhan royak ayat alpas pada tu fa'fu anhum hendaklah kamu wu'mah kepada mereka wastaghfir lahum dan selalu minta apung dengan Allah Taala supaya Allah apung dosa mereka wasyawirhum fil amr dan mesyuaratlah dengan mereka dalam urusan-urusan nah, ha ni tengok ni ni Allah Taala wii nabi ni masya-Allah contoh teladan yang sangat mantap sebab tu kita pun tak nak kira dah Sapa dekat ada de tamnan gapo, sapa penceramah, sapa pun pen pen apa, pandai kecek pandaga tu, pandai belako. Ingat molek sangkom kita ya pro bang. Sangkom pro bang. Kecek molek ngajak molek, lembut-lembut. Guno alasen molek, jangan kasar. Kasar ni membawa akibat tak molek. Ha kita kena ingat molek. Nah, kasar membawa akibat yang tak baik. Tapi lembut-lembut, masya-Allah. Akan membawa kepada kebaikan. Nabi SAW, Waya di dalam satu hadis. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah cinta, kasih, lembut lembuk dalam semua tiap-tiap kera. Ini Allah Ta'ala kasih. Ar-rifq, artinya lemuh lembut. Cerita boleh, Nabi waya hadis ni, Sebab orang Yahudi, Mari wisala ke Nabi, Mari wisala ke mana? Assalamualaikum Assalamualaikum Ha nah, Yahudi maki kepada Nabi Celaka atas Yahudi itu boleh jadi apa hal katanya Nabi dengar Assalamualaikum sekali Nabi dengar cik kak Assalamualaikum bunyi macam cik kak Assam ke Assalam Nabi dengar apa Nabi kata waalaikum Hmm Mananya maki naik atas kepala kau Siti Aisyah kata lagu mana? Waalaikumussalam wa la'nah. Wa ha tu. Celakalah anak tah pala mu, laknat Bila Yahudi kelik, siap Aisyah tegur, itu, Nabi tegur Siti Aisyah. Hei Aisyah, apa kata kepada dia? Tak ada kata. Inilah Nabi katanya, sesungguhnya Allah kasih cinta lemah lembut dari semua tiap-tiap cara. Kita jangan hidup kata ke dia. Jangan hidup, jangan hidup balah dia. Ha, tu. Sebab tu orang wakga ke kita. Kalau boleh kita ada senyap. Alhamdulillah. Bukan arti kita tak lawa tak. Bukan kita tak ada mulut. Tapi kita senyap tu. Itulah jawab pay. Pada setengah-setengah masalah. Kadang-kadang campin. Ini catong put. Catong ciceng. Kamuun. Khoh tecing. Bukan arti duduk dia tu jawab pay. Bukan-bukan. Ada juga, kita kena tengok kalak, kesak. Kena tengok kepada masa dan tepak. Tepak ni, masa ni, tak sepatut kita kecek. Tak usah kecek lagi. Tapi, kami okat. Dapat okat, bila kita kena goyak. Ni lah cara hidup dalam sangkom kita. Ambil daripada ayat yang Nabi Harun duduk kecek dengan Nabi Musa, kita boleh pengajaran yang sangat besar, insyaAllah. Walaupun terjemuh tak habis lagi. Tapi, insyaAllah kita pergi. Kong Saya baca ayat panjang saat ni pada dua, dua ayat baru terjemah insyaallah akan menjadi kebaikan dan taufik hidayah kepada kita wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh